Dostali jsme se z bolivijského chladu, jsme se dostali tady do argentinského tepla, dokonce vedrer ale s těma vedrami přicházejí bouřky a rychlý změní počasí, což způsobilo asi, že se dneska teda nestartovalo dnešní etapa, že byla zrušená, ale ta etapa předtím stála zase za to, byla velice, velice náročná, zavřeli nás v nějaké nějaký škole nebo co to bylo, naházeli madrace na zem, nedostali jsme, nedostali jsme polštáře, nedostali jsme přikrývky, nic, jenom tak normálně jsme všichni leželi tak, jak vlastně jsme se slíkli, tak já, já bych to nenazval dnem volma, protože máme za sebou 800 km přejezdů a každý ví, kdy že prostě přejet 800 kilometrů, v těchto podmínkách a i když je teplo, tak člověk na to musí odsedět 9-10 hodin, to musí na ty čtyřkolce odsedět v nějaký koncentraci. jedeme za provozu, takže bych to nenazýval úplně den volna. Je to prostě den, bez etapy, bez terénu a myslím si, že zasáhla někdo vyšší zasáh, protože včera na briefingu, když se ještě nevědělo, že nepojedeme, vlastně nám bylo oznámeno, že jedeme po autech a a kamionech. A jelikož tam bylo hodně řečišť a všichni víme, že řečiště se tak zúží, že vlastně by to pro některé motorky nebo některé čtyřkolky prostě bylo úplně neprůjezdné. A deset minut po tom briefingu, prostě, kdy jsme, nebo my ne, ale ty přední jezdci protestovali, že se má jet po kamionech až, tak bylo vyhlášeno, že ta etapa je zrušená. Na internetu je bez uvedení důvodů a my vůbec taky jsme dostali žádné vysvětlení. Etapa je zrušená, je přejezd, nazdar, ale je pravdou, že i ten přejezd je náročný. Není, to není jen tak, že by to, jen se prostě ten úsek neměří a nemus, nemáme takový stres z toho, abychom udělali nějaký výsledek časový. Včera jsem přijel na start, byl tam příjezd zhruba 200 km, všechno v pořádku a už stojím na startovní čáře a čtyrkolka mi přestala jet, tak jsem začal zjišťovat, co elektrika prostě vypadla. No, tak jsem volal asistenci nebo mechanika, aby mi dovezli novou baterii, takže jsem tam strávil přes dvě hodiny na startu, než jsem mohl startovat do závodu a vyšlo to zrovna takže jsem startoval mezi posledníma kamionama a po těch kamionech jet v tom začátku byly fešfeše, takže tam byly hrozně vyjeté koleje a jelo se hrozně těžko, no, takže to bylo hrozně namávý. Byl jsem se podívat před chvíli na výsledky a jaký jsou tam časové rozdíly mezi 14. a 16. místem kolem mě, takže oni jsou tam docela dost rozdíly a myslím si, že spíš pojedu asi na tu jistotu, Uh, protože na rychlovce, která nás čeká zítra, nějakých já nevím, 380 km, abych nahnal hodinu a půl, tak to je skoro asi nemožný. No. Pod záminkou neutralizace nám udělali pouze tankovačku, a, kde jsme dostali 15 minut na, na oddech, ale samozřejmě oddech to žádný nebyl. Bylo to doplnění prostě camelbacku, bylo to zkontrolování motorky a podobně. A pustili nás jakoby znova a opravdu jakoby ten, ten úsek, který tam je plný, plný prostě feše. A ještě k tomu jsme tam vlastně jeli po autech a po kamionech, tak jako ta trať byla tak strašně rozsekaná, že, že já si myslím, že to bylo extrémně, extrémně jako od nich jako přitažený za vlasy. Nicméně pro všechny stejný. To já si myslím, že jeden z důvodů, který jako tím, že se to dneska zrušilo, nebylo to, že tam foukal vítr a mohly lít a vrtulníky, samozřejmě to taky ale že to bylo naplánované opět jakoby po autech a po kamionech, kdyby jsme vyrazili do toho a už si myslím, že by to hraničilo opravdu s nějakým jako velkým průšvěhem právě pro ty kluky, který jsou úplně vzadu a ty amatéři opravdu dostali strašně moc zabrát a, a je, to, je to na tom poli startovním si myslím hodně vidět. No, pokud mám správné informace, tak už mám jakoby náskok celkem slušný na, na toho, co je za mnou čtvrté. Opravdu teď jako neudělat nějakou chybu, hlavně, aby motorka vydržela a, a abych udržel vlastně to třetí místo v té Maratonské třídě.